القصه دي اسمها لست انا هذه الفتاه كانت اول قصه اكتبها وكان عندي سته وعشرين او سبعه وعشرين سنه يارب تنال اعجابكم ومستنيه تعليقاتكم بالسلب او بالايجاب في الكومنتات يلا بينا معه الان الاول مره شاب في حدود الثلاثين او اكثر قليلا لم تره من قبل ولكنها سمعته كثيرا وكلمته كثيرا وليس كثيرا جدا مره في التليفون مرات علي الانترنت كانت تمسح حركه متمل... متململه من الحر على الاقل هذا ما كانت تدعي في محاوله للتغلب على خجلها وتوترها لدرجه انها عندما سالها مالك اجابت صداع من الحر هكذا كانت تدعي او ربما وجدت ان هذه الحجه غير كافيه لابعاد عينيه عن عينيها لذلك قررت ان تكلمه في اي شيء اخر ربما يتكلم ويركز في الحديث بدلا من التركيز في عينيها ولكنه ابدا لا ينطق ارتبكت الفتاه وراحت تسال نفسها هو فين فين كلامه عن حياته وعدني انه هيحكي لي عنها كل حاجه انا عايزه اعرفها حيقول هاي وبينما تنظر عيناه إلى النيل الذي يعطيه هو وجهه بدلاً من أن يواجه الفتاة مد يده محاولاً لمس يديها باسما لكنها قطبت جبينها عقدة ما بين حجابيها وصاحت فيه ما تخلينيش أنا مني قابلتك استمر هو في ضحكته التي لم تعرف هل هي ضحكة بلهاء كما تبدو خالية من المعنى أم هي ضحكة الصياد الفرحة بالفريسة أم هي مجرد تبلد مشاعر نعم هو يريدها أنت تتكلم معه بعقل ولكن مسام جسديها لابد أن تتفتح له تجربة فتاة ناضيجة خطة العشرين بقليل لم تسمح لأحد أن يلمس يدها ولكنها تحاول مقاومة أي محرض المشاعر المتعطشة للانطلاق. لا تدري أصدمت بالفعل من وقاحته. نعم كانت تتوقع بعض الكلمات السبيانية ولكنها لم تتوقع منه أبدا ألا يحترم حريتها وعقله لا تدري أقلتها همسا أم صوتا عاليا أنا كل حتة في عقلي مفتوحة لك وكل حتة في قلبي مستعدة تسمعك وتفهمك لكن جسمي ده ملك لي أنا الوحدي كانت صريخات جسده أعلى وأشد تأثيرا عليها من صوت عقلها هو لا يريدها أن تشعر به فليس من وقت عنده إلا للأحاسيس لا, لا لا لا هي لمست إيد بعدها أي منطق يجعلني أرفض ما هو أكبر من ذلك هكذا قالت مريت لنفسها بينما يمضي الشاب بعيدا دون أن يسمع ما قالته فتاة والتي أخذت تبحث عن كرامتها في ارتباكها الواضح ومحاولاتها تصفيف شعرها بأصابعها لماذا تطح لي دائما أن أهلي على حق؟ وهي أن علاقتي برجل لابد وأن تمر بالمأذون أو تنتهي في منتصف الطريق؟ لا. قالتها في تحد واضح وغريب لقدرها الذي وضعها في هذا المجتمع أنا لست مخطئة هؤلاء الازدواجيون الذين أعاني من ازدواجيتهم هم المخطئون المشوار إلى بيتي ليس بعيدا فبيتي هناك بعد هذا المفترق لكن لماذا أشعر بأن المسافه طالت بيني وبين بيتي لماذا أشعر بالوحشه رغم هذا الزحام الخانق أشعر بالإرهاق ممكن أستريح في دكان مها الصغير شويه مها بنظرات متسائله يحصها من يرقبها من بعيد نظرات سهجان مالك خلعت ميريت نظراتها الشمسيه وجانب شفتيها العليا الايسر مرفوعا قليلا في ملل وتعب مها شكلك متضايق ميريت وكانها تحاول الهرب مما يضايقها عامله ايه اجابت مها في ضيق لا يقل عن ضيق ميريت الحمد لله ايه وانت مفيش جديد ازاي تحاول ان تتذكر اسمه اسمه ايه وليد وتبتسم كأنها تريد بهذا السؤال ازالة اي ارهاق وسأم من وجه صحباتها وتعيد اليها ابتسامتها ولكن يبدو ان هذا الموضوع أتاح الفرصة لماريت ان تسري عما يغضبها فقالت في حدة صوت كانهم فجار انا مش عارفه الرجاله عايزه ايه بالظبط من البنت لو كانت مؤدبه تبقى معقده لو كانت متفتحه شويه تبقى قليله الادب <تصفيق> ايه هو ما جاش ولا ايه قالت ميرت في حده واضحه لا انا اللي مشيت حتى قبل ما يجي نظرت ميرت في استغراب مها في استغراب واندهش ووضعت احدى يديها على خديها ليه بقى ميرت وصلت قبل ميعادي بربع ساعه مش عارفه بقى من القلق ولا عشان احاول اداري التوتر ولا مش عارفه على ترابيزه اللي قدامي من اليمين قعد اثنين بنت وولد المكان كان هادي جدا ما كانش فيه اي حد على ترابيزات غير الترابيزه بتاعتي وترابيزه بتاعتهم لقيتهم بيتكلموا مع بعض وحسيت ان هم من كلامهم ان هم بيتكلموا مع بعض لاول مره وقعدوا وهم قاعدين البنت كانت ملامحها رقيقه جدا وهاديه وصحيح لبسها ما كانش غالي لكن واضح ان هي يعني ما ينقصهاش الاراقه عارفه توفق الالوان مع بعض عارفه تلبس اللبس اللي لايق عليها هو كان وسيم جدا وانيق جدا بس كان باين عليه متعالي جدا لما جه يقعد قعد قعده قعد غريبه قوي كانه قاعد على القهوه لف الكرسي بتاعه بدل ما يقعد في مواجهتها لف الكرسي وبقى قاعد جنب وشه ليها وبقى يبصرها من طرف عينه تفهميش النظرة اللي بيبصلها لها نظرة متفحصة نظرة مستغربة ولا, ولا إيه بالظبط بس هي ما كانتش نظرة مريحة بعد شوية كلام لقيته بيحاول يمسك إيديها لكن هي استنكرت الموضوع ده ولقيته مبتسم وبيقولها إيه في إيه أنا بحاول بس اطمنك وحسسك بالحنان عشان شايفك متوترة لكن البنت فضلت مستنكره وبنظرات كانت يعني مستغربه هو هو ليه بيعمل كده وفجاه قام ولقيته بيقول لها انا انا ماشي بقى أصلاً انا افتكرت دلوقتي ميعاد كان مع واحد صاحبي وهو هيستناني في الشارع البنت كان منظرها يرثى له بصراحه كانت بتجري قدامه كانها بتثبت لنفسها ان هي اللي قايمه بتجري يعني هي اللي مش عايزاه وايما بتجري وبتمسح على شعرها وكانت مرتبكه جدا لكن عيونها كانت على الارض وما كانتش مش قادره تداري ان كبريائها تجرح ساعتها حسيت ان انا هقع في نفس المشكله تخيلت نفسي ونفس السيناريو ممكن يتكرر معايا انا ووليد يمكن الحكايه جت على الوجيعه لان انا ووليد برضو اول مره نتقابل